نتيجة عادلة في مطلق المباراة شابي منظبة الدفاع ويرجع للخلف هنا الفرضيه هنا الحقيقه والحكايات والسفرات والرموز والذكريات اوري ويرجع للخلف جميلة جدا، كرة مراوغة روعة، كرة للتاريخ، كرة لدخول التاريخ شابي دانيال فاول بالفعل الحكم يمنح مخالفة فرصة للتسليم امكانية لفرحة وتعديل تسديده <تصفيق> بعيدة للأوت ضربة مرمى للحارس صابي كورة تهيئ للقب خرج كورة للتماس المساحات ضيقه جدا، الفراغات منعدمه تماما، الصراع رجل لرجل، لاعب ضد لاعب، مان تو مان. كورة تهيأ للقب. والدفاع يتدخل ركنية. بعد كلام الارتجال اليكم ما كتبت الاقلام من اين سابدا حكايه تواصل العام الثالث عدوته تكتب باقدام نجوم مهارات تسجل باقدام فنانين فرحه كبيره اتشن اللي صارت تواصل ويارز <تصفيق> الخلف. ممكن ممكن جدا لم تدخل يا جول في الجول نصف ساعة من نار نصف ساعة من كرنفال في خطا في فاول بالفعل الحكم يمنح مخالفة الكورة الكرة القادمة الصعبة، عنوان النجاح، مفتاح الأمل، صعبي، يلعب كورة في لحظة العنوان يكاد يؤكد كلام دائما أقوله في التعليق وهو كلام الجماهير من يضيع يقبل ويخسر قالت فيها الكورة لا الكورة محتارة بين عريقين بين فارسين بين أغلى اثنين ممكن يقدمان المهر للشقاء الأوروبية ترى والذاكرة يلعب كورة من الركنية بعد كلام الارتجان إليكم ما كتبت الأقلام من أين سأبدأ حكاية تواصل العام الثالث حدوتة تكتب بأقدام نجوم مهارات تسجل بأقدام فنانين وقف المباراة وعاود اللقطة، وقف المباراة ورجع اللحظة، مش منطق كانت أحلى فرحة، همزة لمسة، غمزة غمزة كرة القدم والرياضة كورة كثيرة، وبالفعل هدف، وبالفعل هدف هدف هدف هدف, هدف. كلام بصراحه في 20 طلب ممكن مباراه اليوم تكون مباراه أنصاف الحلول ممكن تكون ارباع الفرص ابيض يحمر من سينام حتى الفجر من سيصر حتى الصباح من سيعمل الليالي الملاح كورس كره طويله في لحظة نعم مجنونة من معلق المباراة هل يأتي يوم ونرى منتخب عربي يفوز باللقب أقول لما لا لا يأس مع الحياة ولا حياة من يأس لكن عذرا أصدقائي وإخواني والسادة المشاهدين مبدأ ليس بحياة إذا المباراة مهمة جدا ما غير شك لا تحتاج لتقديم ولا تزويق ولا تنميق في الكلام المباراة نهائي الأبطال في حد ذاته هو كل التطلع بهذه الليله في العالم الاساس كروي والرهان كروي والحساب كروي دانييل التكتيكية لم يلدغ انشيلوتي من الجحر مرتين استفاد من خمسه على الاقل في عدم الاندفاع لكن اللي نرى العبره بالخواتيم لابد ان يززف شويه لابد ان يهاجم اكثر <تصفيق> والله كورة المباراة البانجوم باتش بعد كلام الارتجال اليكم هو هدف هو هدف هو هدف ليكون الفائز هذه الليلة كورة خطيرة هذه تأكد انها صعبة ممتاز مركز برشا يجازف يدافع كالعاده بستار دفاعي حديدي يلعب بالتزام والارقام توقف ليس كلام الشوالي بل هو ما نشاهده على التوالي من لقطات من حركات مبكر جدا <تصفيق> دورة طويلة يلعب بال يلعب يبي توي وتمر مره اخرى جميله جدا <تصفيق> هذه كره سيصدق لا يلعب كره العمق ممتاز كورة تزيع كورة تقطع أول كورة ملعوبة من وقت طويل استقنى لهذه الكورات استقنى لهذه التدخلات هذه الكورة الممتازة. الكرة الرائعة التي وجدت الاروع. في اخر اربع دقائق. تأخر كثيرا في عن الاوف سايد، ممكن فيها اوف سايد لكن تأخر إذا المباراة حسمت في أول عشرين دقيقة، تلعبت في مستوى كبير وهجمة بهجمة، وفرصة بفرصة ضيقة جدا الفراغات منعدمة تماما الصراع رجل لرجل لاعب لا ضد لاعب مان تو مان كره <تصفيق> هيا لللقط ترفع الريتر ويرفع الاثاره ويرفع الضغط ويرفع دقات القلوب هناك من يخفق بالحب وهناك من يخفق بالخوف خالد فيها الكورة لا الكورة محتارة بين عريقين بين فارسين بين أغلى اثنين ممكن يقدمان المهد الشقراء الاوروبيه <تصفيق> كان ممكن ما أحسن جابي. الكرة القادمة الصعبة، عنوان النجاح، مفتاح الأمل هذه الكرة الممتازة، الكرة الرائعة التي وجدت الأروع، كرة تهيئ للقب ويرجع للخلف شابي تسديده بعيده للاوت ضربه مرمى للحارس الاخيره إعاقة أم إخراج؟ هذا إخراج نخليه مع الكابتن فودا لو كانت في الركن الأيمن لمست الشبكة دخلت في الشبكة قطعت الشبكة نعم أنت نمبر وان أنت نمبر وانو الدفاع يتصدى ويتدخل ويرجع للخلف شعبي فرصة للثاني، والله كرة المباراة، البال قالت فيها الكرة لا، الكرة محتارة بين عريقين، بين فارسين بين أغلى اثنين ممكن يقدمان المهر للشقراء الأوروبية مباراة في أقل من ربع ساعة يلعب كورة ممتازة منظبة الدفاع المراوغة لم تتم جميلة جدا كورة مراوغة روعة كرج كورة للتماس كرج كورة للتماس صعب هو البطر شابي يلعب كره طويله بعيده للتماس في يلعب في لحظه العنوان ولي بقى والله شخصية نحن من ما من الأفضل مش ممكن هذا الإبداع مش ممكن هذه الروعة شفتهاك وبعض في <تصفيق> يحبب هذا الملح اللي ما يجيب سألتعاه يعني حماس ويحمس الجنورة الكره يفرنا برشة برشة إذا اللقاء يولع منذ الكلاب، اللقاء ناري منذ البداية واحد صفر، لست مسؤول عن هدف بعد الدقيقة لست مسؤول عن الهدف بعض الدقيقة وحتما لن يأتي مع هذه الدقيقة شابي شابي دفاعك موجود، الدفاع الحديدي موجود، الكماشة موجودة، شعبي. تيري أوري. أصدقائي المشاهدين الآن نرجع مع العزيز حازم الكاديكي في قمة التقديم وخبراءنا بجودة التحليل، كل من خالد بيومي وخالد محدين خبيرنا في استوديوهات إذاً لكم الكلمة والله ولي التوفيق. الملايين تنتظر وأنا سأعلق مباراة ما بعدها مباراة أحلام ما بعدها أحلام لكن من سيعمق الثاني؟ في لحظة صفر سيد الحكم يلا وراسيو هيا لزندو لتبدا الحفلة لتبدا الفيست على لغة الطليان ولفيت على لغة الفرنسيين الكرة المذهبة في كأس الذهب في نهائي من أجل الذهب كرة القدم والرياضة تكتب في دقائق معدودة كرة في العمق ملعوبة خطيرة جدا فرصة للتسليم إمكانية لفرحة وتعديل تابي شوف الكنترول شوف الضربة، شوف حبيب الملايين، شوف فنان الشعب ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ يرزن للابداع، يرزن الفن والمهارة. يا ما في زرابك يا حول. ليس هدافنا اليوم ان يحكي الحكاوي حارسنا يحكي الحكاوي ويصد ليحقق اغلى الاماني الدفاع يتصدى ويتدخل يرجع للتحليق في قمه اللعب العالي بالراس واللقطه الاخيره اعاقه ام اخراج الاخراج نخليه مع الكابتن فوده خطيره ما الخطوره متواصله الموقف لا يحتمل فرصه اخرى مهدورة ركله اخرى ادراج الرياح هل هي المراقبه النسيقه ام ماذا تمشي الكره مره ثانيه وتمر الكورة خطيرة لو لا. كورة تضيع كورة تقطع ما فيش فاول والمساعد يمنح الفرصه على مستوى آه من قسلاوة الفورة آه من مضعف الفورة آه من الساحرة المستديرة هذه كراته سيصدق لا يلعب كره العمق ممتازة كان ممكن مصيرها أحسن قالت فيها الكورة لا الكورة محتارة بين عريقين بين فارسين بين أغلى اثنين ممكن يقدمان المهر للشقراء الأوروبية يا ما في جرابك يا حوي. ليس هدافنا اليوم أن يحكي الحكاوي، حارسنا يحكي الحكاوي، ويصد ليحقق أغلى الأماني. شابي أوري. أوري. دي فرصة، لماذا لم يضرب الأولى؟ ينسل، يندفع، ينقذ. ويرجع للخلف قالت فيها الكورة لا الكورة محتارة بين عريقين بين فارسين بين أغلى اثنين ممكن يقدمان المهر للشقراء الأوروبية أول كورة ملعوبة من وقت طويل مستحيل من أين لك هذا؟ من أين الحد هذا؟ من أين الحدود هذه؟ المباراة وقت الوضع 180 في الساعة تخدم الجال صعب انها تقبل هدف الان <تصفيق> يلعب كرة طويلة بعيدة للتماسك طبعا الاعصاب مشدودة في اخر وقت ينسل يندفع ينقذ المساحات ضيقه جدا الفراغات منعدمه تماما الصراع رجل لرجل لاعب ضد لاعب مان تمان. طولة طولة. ترجع من الدفاع مسافه الامكانيه السياد الدفاع يدافعون والسياد الهجوم يلعبون ويجازفون كرة خطيرة هذه، تأكد انها صعبة. كنترول يوزع. كرة خطيرة هذه، تأكد انها صعبة. والكرة تمشي طويلة وبعيدة. مراوغة لم تتم ####كورة تهيأ للقب... الدفاع... الدفاع يتصدي ويتدخل... تيري أوري كورة تهيئ للقب نعم أنت نمبر وان أنت النمبر وانو ويضرب كورة سهلة على السيد الحراس الحارس الأمين ترفع الهدف في وقته سيصعد المباراة، سيحمس المباراة، الكره القادمة الصعبة عنوان النجاح مفتاح الأمل. 90% هو الفطر يتعامل يتجاوز الحدود يخترق الحدود لا استبق الاحداث لا تعجل الامور لا استعجل الاحكام ما زال هناك حكم الاستئناف مرة اخرى ولمر ليقل أن تخون النجوم واللاعبين بالفريقين <تصفيق> ست دقائق ست دقائق يعني بتفاصيل ست دقائق في 360 أو 3600 ثانية أكثر الثواني تتواصل تغطية برافو برافو برافو حقيقة روعة. الدفاع يتصدى ويتدخل. تسديدة بعيدة للاوت ضربة مرمى للحارس. بالراس فرصة أخرى لكن الغزال الأسمر ينطلق يمر يتلاعب بأقوى دفاع في العالم ويضرب كورة سهلة على سيد الحراس الحارس الأمين والدفاع يدخل ركنية بعد كلام الارتجال إليكم ما كتبت الأقلام من أين سأبدأ حكاية تتواصل العام الثالث حدوتة تكتب بأقدام نجوم مهارات تسجل بأقدام فنانين كان ممكن مصيرها أحسن أوريه. كرة سهلة على سيد الحراس الحارس الأمين تمشي كرة ملعوبة طويلة سهلة عند الحارس أوري تمشي كرة مرة ثانية فرصة جميلة مراوغة رشيقة كرة هيا للقب هايظن نعم اظن ان الكره الثالثه تحسم هذه الموقع نهايه في درب الالب واللقطه الاخيره اعاقه ام اخراج الاخراج نخليه مع الكابتن فودا الاجابه في الكرات القادمه ومنها كوره قادمه صعبه 40 متر بالفعل لم تدخل والدفاع يدخل ركنيه بعد كلام الارتجال اليكم ما كتبت الاقلام من اين سابدا حكايه تتواصل العام الثالث عزوتك تكتب باقدام نجوم مهارات تسجل باقدام فنانين كره تضيع ورا تقطع صعب انها تقبل الهدف الان والكره كبيره مش ممكن مش ممكن مش ممكن خليني نحكي خليني نعبر خليني نريح ونرتاح منضبطه الدفاع في اخر اربع دقائق شابي شابي وشوف الروح هذه هي روح يندفع فشم الاثاره تتواصل مباراه تبدا مولعه 180 كيلومتر في بالساعه وهذا في التعاطي كانوا ما في ريعان الشباب في ريعان الطفوله كانوا يتعلموا من زيدان ديشان Desai, your own blow, Litzer, Johan Cruyff, Cruyff, Cruyff, Cruyff, Choyff, Choyff, Choyff, Choyff, الصعبه عنوان النجاح مفتاح الامل لا استبق الاحداث لا تعجل الامور لا استعجل الاحداث ما زال هناك حكم الاستئناف وهان انا ومعكم اصدقائي المشاهدين ننتظر ننتظر اخر في خطين. محاوله وخطا وفاوو أوراس وليزوندو 43 سنه رابع حكم من أمريكا الجنوبية يزفر الفاينال منذ الأول البرازيلي كويلهو عام ٢٨٠ في لقاء إيطاليا ألمانيا في إسبانيا ممتاز بالتحديد وطورة خطيرة وبالفعل هدف وبالفعل هدف هدف هدف هدف مباراة تبدأ مولعه 180 وثمانين كيلو متر في الساعة التقدم التقدم ولا قوه الفرق الكبرى مش بالضروره مهاجم ممكن الوسط يسجل ولا الكوره قدارة ولا الكوره ليس لها امان وانقلبت المباراه هذه ايضا كوره كوره المباراه في ساعة ونصف ممكن نلتجئ إلى ثاني الفصول من خلال حصص إضافية وممكن بآخر الحلول ركلات جزاء ترجيحية أو كما يحلم الطليان تصفيتها ووصفها بلوطيرية نتعرف الليلة من البطل خطيرة مازالت الخطورة متواصلة تمشي الكورة مرة أخرى في وسط الملعب صوره خطيره يعني. تاكد انها صعبه وممتازه جدا دفاعك موجود أيسام أي الثواني شاء شوال كنا موثقين نلقاكم في قادم المواعيد وكلكم عيدكم مبروك اسمين دايما وكل سنه وانتم حين بخير أي ام الثواني ان شاء الله كنا موافقين ونلقاكم في قادم المواعيد وقلتم عيدكم مبروك اسمين دايما وكل سنه وانتم حين بخير